Це 563 мільйони, які вперше виділив Кабмін для закупівлі деревини паливною, то Миколаївська область, власне, швидко організовано, логістично, конструктивно і динамічно підписала всі угоди. І ми сьогодні, як ви бачите, уже чергову партію дров тут зустрічаємо. Це означає, що громади Миколаївської області будуть якомога швидше забезпечені усім необхідним, я маю на увазі, деревиною, паливною і іншими, звичайно, обігрівачами, утеплювачами, все, що допоможе їм зігрітися». Миколаївщина отримає 20 тисяч кубів паливної деревини, дрова вже частково надійшли до області та розвезені у територіальні громади. Є пріоритетність, звичайно, що вразливі категорії, такі як маломобільні, одинокі, люди похилого віку, багатодітні, вони звичайно отримують в пріоритетному порядку. І далі будуть вже рухатися, тут вже, як то кажуть, диспозиція громад. Витрати на закупівлю та доставку деревини обласним військовим адміністраціям компенсують шляхом перерозподілу субвенцій з державного бюджету. Валентина Гурова, Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.